يا باشا تلمس حيا بك. يا باشا تلمس حيا بك، تسلطني وقف عقابك، مبروك لك يا حصة مبروك، خرجه وحي من جابك، خرجه قصه انتي دايم فوق والنايفه دوم رقابه، تدلعي بهيبة مشاحك، افرحي اه وحولك احبابي، افرحي اه وحولك احبابك كان عيدي حالي تجمعنا، والشعر من عز غنابة حلم التخرج غدا واقع، عديت بالهمه اصحابك بابك يا متخصص محاسب يا اللي بنا نوارك هلا يا دلوعة أحبابي هلا يا دلوعة الله الله يا بنت حر راعي يا الطيب عسى دعائك له مقابر عسى في جنة الفردوس يالله تغمره بطيابك يلا تغمره بطيابك يا فرحة أمك مع اخوانك تسعد خواتك وأقرابك أمك في عزيك في يا شيخة نساء سعوتي يا منطباط الطيب ازهابك واخوانك العزواه الغالين عزك وتخرك ومحرابي وشامي نايف أبو ماسعود عضيك مضاقة ترحابك عضيك مضاقة ترحابك هواك الزيت وشه خاطرك ترى خير اصحابك وقت ما تهانينا بالورد والفول لي